تو میں رب کے حضور حاضر ہو جاؤں کیونکہ یہ وقت تیرہ ہے تو ہر وقت اجازت لے کے جاتے تھے لیکن آج اجازت نہیں دی آج بغیر اجازت کے چلے گئے تو میں پیچھے جا کر کیا دیکھتی ہوں کہ حضور پاک علیہ صلاحت و سلام مسجد میں بیٹھے گئے اور عبادت میں مصروف ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب میں جاتی تھی تو حضور پاگ علیہ صلاۃ وسلام میرے قدموں کی آہٹ سے پہچان لیتے کہ عائشہ آئیے گا لیکن آج عالم یہ تھا میں خود حیران تھی میں نے جا کر حضور پاک علیہ صلاحت وسلام کو دیکھا کہ آپ عبادت میں مصروف گئے تو میں نے پیچھے سے آواز لگائی تو حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام نے آگے سے پوچھا کہ کون ہے تو میں نے آگے سے جواب دیا کہ میں عائشہ تو حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام نے آگے سے پھر سوال کیا کہ کون عائشہ تو اماں عائشہ صدق اللہ تعالیٰ انگا آپ آگے سے عرض کرتی ہے کہ میں آپ کی زوجہ عائشہ کس کی زوجہ عائشہ پھر اماں عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے پھر جواباً آگے سے ان کو بتایا حضور پا اگلیہ صلاحط وسلام کو کہ یا رسول اللہ صدیق کی بیٹی ابو بکر کی بیٹی عائشہ آپ کی زوجہ عائشہ آئی ہے آپ کے پاس تو کہنے لگے کہ کون عائشہ کون ابو بکر اور کون میری زوجہ یہ باتیں سننا تھی کہ اماں عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان خا بوجل قدموں سے واپس ہٹی اور اپنے کمرے مبارک میں جا کر بیٹھیں اور غمگین ہے تو حضور پاک لہ صلاۃ وسلام جب واپس آئے عبادت کر کے تو ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عن کو آپ کو غمگین پایا تو پھر پوچھنے لگے عائشہ غمگین کیوں ہوتی ہے اور عمشہ صدیق اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آگے سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج تو عالم ہی کچھ اور تھا آج تو آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں پوچھے بغیر آپ چلے گئے تو میں نے جب آپ کے قدم کے اوپر آپ کو ڈھونڈا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 جس میں صرف تم ہو اور تمہارا رب ہو تیسرا بندہ کوئی نہ ہو بہن بھائیوں کو ملنے جاتے ہیں بہن بھائیوں کو ملنے جاتے ہیں رشتہ داروں کو ملنے جاتے ہیں دوستوں کو ملنے جاتے ہیں ہر بندے کو ہم ملنے جاتے ہیں شادیوں پہ ہم جاتے ہیں تو یار ہر جگہ ہم جا رکھے ہیں کیا رب کی بارگاہ میں نہیں آ سکتے گا ہر بندے کے لیے ملنے کا ٹائم ہم نکال لیتے ہیں کیا رب کی بارگاہ میں آنے کا ٹائم نہیں نکال سکتے گا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 تو حضور پاک علیہ صلاح و نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ جب تو گھر سے نکلی تھی تو چادر کون سی اوڑھی تھی تو اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے کہا آپ عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا تامبر مبارک گھر میں رکھا ہوا تھا وہ میں نے اوڑا اور وہ میں اوڑ کے آئی اور آپ کو ڈھونڈ رہی تھی تو حضور پاگ لِہ صلاحت و سلام نرشاد فرمایا کہ اے عائشہ جو میرا وہ تامبر تھا جو میری چادر تھی اس میں ہر وقت اللہ رب العزت کی باران رحمت برسی رہتی ہے جس کے قطرے تمہارے اوپر ظاہر تھے اگر حضور پاگلی حصلاط و سلام کے ساتھ ایک چادر ایک تانبر اگر مس ہوتا ہے تو اس میں سے باران رحمت برستی رہتی ہے تو جو قرآن مجید حضور پاگری حصلاط و سلام پر نازل ہوا ہے اگر اس کو ہم اپنی زندگی کا شعار بنا لیتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر کتنی رحمتیں برسیں گی